تکلیف اور, اور نظریا بھی ہے جنوب بھی ہے نظریا بھی ہے جنوب بھی ہے دریا اور آئینہ جمال ہے تیری بستیاں اور شہر آئینہ جمال ہے یہ سچ ہے کہ تیرے شاہر اس سے بخار یہ صحیح <تصفح> ہے کہ تیرے شاہوں نے اس سے دفعہ نے لکھی بس رکھا ہے تم جیتری پرواہ نے لکھی اللہ اللہ تمرین بطل فروشی کے باب جودہ تمرین فروشی کے باب وہ آباد دائے اور آباد دائے گا وہ آباد دائے گا مگر تیرا دشمن پر باب دائے پر باب دائے گا تیرا مائن تنبس میں تحریف ہنا تو وہ ایک آج ہے آدر ہے بہت ہی خدشہ